Hukum asal pembahagian daging korban kepada non-Muslim atau orang bukan Islam kalau ikut mazhab syafi'i adalah tidak dibenarkan kerana korban adalah takarut kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka semuanya mesti ada kaitan dengan orang Islam sahaja. Namun kalau menurut mazhab Hanbali dan juga mazhab Maliki mereka mengharuskan dan, dan paling last kali pun adalah hukumnya makro saja untuk diberikan kepada orang bukan Islam. Namun dalam konteks fatwa di negara kita bagi negara masyarakat majmuk, ada orang-orang bukan Islam dan sebagainya bagi menjaga keharmonian ataupun ada bukan Islam yang yang susah yang memerlukan maka diharuskan untuk diberikan daging korban kepada orang makan Islam. Cuma dalam bab daging yang telah dimasak, sesetengah ulama' mencadangkan agar dicampurkan antara daging korban dengan daging yang lain yang bukan korban yang dibeli sebagai tambahan, sebagai langkah berhati-hati.